Tervetuloa uuden podcastin pariin tai videon pariin. Ja tuota, mistä tässä tällä kertaa on kysymys? No. Kuka se on ollut vähän pilettämässä, vaikka on ollut korona? koronatartuntamahdollisuus päällä, elikkä Sanna-Mari lähti baariin siitä huolimatta, että ulkoministeriön oli kehottanut tekstiviestillä välttämään kontakteja ja, ja tuota, siellä oli piletetty sitten Seiskan mukaan. Niin kuin takanakin näkyy, niin mun seurassa tässä on, no joo seurassa ja seurassa, mutta mun seurassa on, on Sanna-Marin tuossa taustalla ja, ja tuota, Sanna-Marin oli tota porukan kanssa öö, tuonne kello neljä aamuyöstä ja siellä oli, siellä oli sitten tota hänen aviomiehensä ja, ja, ja tota Markus Räikkönen sekä Tuuren Poelius ja missisome ja Sapina Särkkä sekä valokuveja blokkari ja niitä autio on ollut siinä samassa porukassa ja tanssilastialla käyty ja vähän otettu sitten. Erilaisia juomia sen lisäksi, että tuota, sanoisin, että tässä on pilekohon numero kakkonen nyt hyvin vahvasti näkyvissä. Ja tuota, ei kuulosta kauhean hyvältä, että, että pääministeri tämmöisessä koronatilanteessa, vaikka kuinka rokotukset on olemassa, niin lähtee sitten yksi-kaksi yllättäen pilettämään, varsinkin kun Pekka Haavistolla oli todettu koronatartunta. Toki hän kävi sitten koronatesteissä ja testit olivat negatiivisia, mutta siitä huolimatta, jos minä olisin ollut pääministeri, mitä minä nyt ennen ole, niin olisin kyllä jäänyt kotiin ja jättänyt pidettämisen sikseen. Pikkusen huonoa kuvaa antaa. Varsinkin kun hän on ollut poissa, poissa tuota julkisuudesta, niin lähestulkoon kokonaan ja antanut ministerin ja sisäministerin hoitaa niin sanotusti näkyviä asioita, syystä taikka toisesta. En tiedä mikä siinä on, mutta kova piilottelua tässä on ollut. Mutta että tämmöisiä tarinoita tällä kertaa. Katsotaan mitä seuraavaksi, mihin päällytään. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja kertokaa, mitä, mitä uusia juttuja voitaisiin voitais käsitellä näissä videoissa kautta podcasteissa. Kiitoksia ja palataan asiaan. Moi!